Baixo, aitorze biddan ez naiz, Zientziilaria, zienentzilaren lan apasionantea da, sineti du ez. Gure munduari buruzko ezagutza berrik aurkituta sortzeko jarduera sistemikoa da guk egiten duguna Edo, hitzerresagoekin esan da, mundua ulertzen laguntzeko kaldera zaiak egiteugu, gero alik eta erantzun sinplenak aurkitzeko. Gutako asko, ingurumen arazoi begirari gara lanea. eta ez azalpen bila bakarrik, konponbide bil ere bai. Zientzilareak ez gaude beti laborategian. eta ez ditugu beti hitz eta zaiak erabiltzen. <hazk> bueno bai egia esan hori ere egiten dugu, Baina ez hori bakarrik. Guk ere ba, poteatzen dugu lagunekin, gu ere joaten gera afarita bazkarietara eta beti gertatzen zaigu ba, gauza bera. Ondoan ditugunek haien galderekin bombardatzen gaituzte. Eta ez dugunez gure isi demora azalpenak ematen pasa nahi, ondorengo konponbidea gu okurritu zen. Ikusgelako bideo sorta bat sortu du. Gertuko egeien egiten dizkiguten galderak kolpe batean denoi erantzuteko. Beraz, Ise ba, iloba, ioba... Badakizue, hemendik aurrera ingurugiroren bueltan dituzuen zalantza karregitzeko etorri ona, ongi etorri ikusgelara.